Joo, se on se jumalvelho täällä näin Paskamökissä pakissa Kyllä No se on se jumalvelho täällä Ja kaikki vammaiset on kilpapalle hiplaamas Jos velho näkee ja meistä sitaamas Niin se käy niitä homoille kaltittaamas Jos polis loppu viina, niin ei Ja vetävivaa Ei velho viiseihin tarvi mitään soittuja Pelkkä vaso, sopu on nyt tippu loitsuja Velho pelottaa kaikki vitu loitsuja Vituut lääketieteet, kun Kaikki Kuka saa Hei Hei saa bambane, Vittu saa bambane, ocha, ocha, Vittu saa no, Vittu saa bambane, Yo la muda, Vittu saa Vittu saa No Vittu oot joo Vittu saa Vittu saa bambane, Vittu Vittu saa Sennykät pyörii vammasten vastassa, Mitä helvettiä? on helvettiä? Seis on satees päällä esiin Nahtataakke Ettei tulis kylmää Mulla on munakarvan lakke Pitää muistaa juoda Ettei tuu siemennesten vajaus Ja sansit siert Missä on vesiputaus grilla korvaale Munan kokkeli ja finni me hukatti Ja ateria lopuksi se menn kaveri Tatte ta, -te, ta ta ta ta ti ta -ta ta -ta, ta ta ta ta ti Se tuli selväks, vittu sä oot van mannen Et edes paska bokki lautaselle sansaitse Velho tekee teknomaailmas vittu parhaiten Jos et ole samaa mieltä, Velho suorankaisee Ja jossa sä haluat, Solvaasi, ja sun otsas vittu tu kauhan polvaasi Se on ihan sama, otko solttu vai siviili Sun olo on kohta pelkkä kiviili Kun velho heittää päälles Joka tekee upon näystäsi manaatin Velho vammaisia valheilla kusettaa Kaikki vammat et Velho ne vammaiset Itsa viin tu paal galgalot yo riisi so lo alla vu ta vi su mi so, -so, -so Tuole pelka harpuvan, silloin sen päällä ammutan se harpuuna. Ja mennään bouna vamma se mummoa. Ei velho koskaan kouden huonoa oma tuntoa. Vaitsi silloin, kun sammuu sinne mä Ja joku metsänä pääse velhota pääsen. Päskö, no ei kyllä pääsey. Mitä paska käy? En minä tiedä, joka lauta.